О сьомій ранку діти з батьками з села Підліс не чекають на автобусній зупинці, щоб доїхати до високого. Зараз до школи мусять їздити громадським транспортом. Восьмикласниця Юлія Чорній каже, уроки починаються о дев'ятій, але пізніше автобуса немає. Я стою в шостій, автобус нас довозить до школи о півосьмо, ми чекаємо школу. Юрій Роман веде доньку на зупинку, розповідає, школу в Підлісному закрили два роки тому. Відтоді діти навчаються в сусідніх селах – горожанці, що за 3 кілометри, та високому, що майже за 10 кілометрів. До цього навчального року дітей у школи довозив горожанський шкільний автобус. «Шкільний автобус є, тільки його не надають. Два роки їздив, а тепер не надають. Тільки до Горожанки». Жителька Підлісного Наталія Луцан каже, до горожанської школи переводити дітей не хоче. Ми зверталися до старуха Андрія Олеговича, ми зверталися до САПи Володимира Миколаївича і до Труша Володимира Любомировича. Ми зверталися, можна сказати, до всіх. На що вони нам сказали? Що вони по закону роблять так, так все, як має бути. До е, найближчої школи ОТГ надають транспорт. Так, ми не, не кажемо, що е, ну, закон вони нарушили. Але одне, що вони нарушили думку і психіку дітей». До висоцької школи діти їдуть автобусами Івано-Франківськ-Монастириська. Загалом у високому навчаються 16 дітей з Пільлісного, каже директорка навчального закладу Галина Митник. За її словами, для цих дітей почали раніше відчиняти школу. Ми десь знає, з вчителями проговорували, можливо, ми би змінили режим школи. Десь, хоча б десь, скажімо, на, на півгодинки швидше починалися б заняття, але в нас біда в тому, що в сусідній шкіл десь певно четверо чи п'ять чоловіків вчителів, що доїжджають». А це шкільний автобус Горожанської школи. Директор школи Олег Джуман каже, більше не може перевозити дітей до Високого, бо відповідне розпорядження надійшло від відділу освіти Монастирської громади. «Два роки возили до Високого, тут заборонили. Автобус є, старенький, але їде». На запитання, чи змогли прийняти учнів з Підлісного, які навчаються в Висоцькій школі, директор відповідає так. «У нас в школі навчається на сьогоднішній день 83 учні. Ми, у нас школа розрахована на... на ну ще... Ну, я не звідсіля на 400 і ми по-любому Ми ніколи нікому не відмовляємо». Заступниця начальника управління освіти Монастирської громади Леся Мохун каже, шкільний автобус більше не їздить до високого, бо громаду поділили на старостинські округи. Горожанка та Підліс не стали одним округом, а високе – іншим. «У нас є розпорядження міського голови, відповідно до якого ми видали свій наказ по управлінні по закріплених територіях. І саме за селом Горожанка закріплене село Підліс. Тому автобус не може возити дітей у село Високе. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома каже, місцева влада зобов'язана забезпечити доїзд учнів до шкіл в межах громади. Стосунку округів це точно ніякого немає. Батьки вибрали той заклад освіти, який краще підходить для їхньої дитини, тому місцевий орган влади має переглянути, таку ситуацію і здійснювати довіз до тих закладів освіти, куди довозилися діти раніше. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.